Jo, v Brně chodím ráda na oběd do restaurace, která se jmenuje U seminárů a nebo do indické restaurace, která se jmenuje Budha Bar. Mám oblíbenou restauraci, která je blízko mého pracoviště. Tam chodím na oběd, protože to není daleko. Jak se jmenuje? Jmenuje se uh, Kanon pivnice Kanon, a je to v Českých Budějovicích, je to v Českých Budějovicích. Tahle ta pivnice Kanon vaří levně a dobře. Tak když chodíme, tak už máme jako tady třeba v Hradišti vytipované určité restaurace, kde jsme byli spokojeni, kde kde nejsou tak drazí a kde kde slušně vaří. Vostinou restauraci asi oblíbenou Vlastně mám Franklin's Barbecue něco, teď nevím, jestli to jmenuje, tak nějak asi, ale to byl legendární. Teda pět hodin ve frontě bylo zabijácké, ale stálo to za to. <laughs> a v Praze mám jednu francouzskou restauraci, ta, tam tedy čekat 5 hodin nemusím, ale tam jsou teda rezervace a jejich kohout na víně, to je legendární.